בפרופיל הלינקדין יש לציין גם את הקישורים והמיומנויות שלכם. שימו לב שכאשר תתחילו להקליד את הקישורים, לינקדין יציע לכם באופן אוטומטי סקיז נוספים בהתאם למילות המפתח המופיעות בקורות החיים שהזנתם. חשוב מאוד לציין גם את תוכנות המחשב ושפות התכנות בהן אתם שולטים. ברגע שתכניסו את הסקיז לפרופיל שלכם, החברים שלכם בלינקדין יחלו לתת אישור לכך. ניתן גם לבקש המלצות ממרצים, מנהלים, לקוחות, ספקים וקולגות שיתמחו בכישורים שציינתם. איך לבקש המלצה? יש להיכנס לפרופיל האדם, ממנו מבקשים את המלצה וללחוץ על מור. אם הלחיצה ייפתח חלון, תוכלו לבחור לבקש המלצה או לתת המלצה. שיהיה בהצלחה!